مرحبا بكم في كافور بكم منتجاتنا عن متعه بكم والاصدقاء اتمنى ان يحظى الجميع بوقت ممتع <تصفيق> <تصفيق> なに? <笑> هاهاها <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <tis> <tis> <tis> <tis> ¡Ay, <tose> ay,